طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحافظة قصص إسلامية وتاريخية سل نفسك يا عبد هل للموت أعدت أم الدنيا شغلتك وعن المانية حجبت تذكر ظلمة الليل كيف توحش القلوب فكيف بظلمة القبر مع عظم الذنوب تذكر ضمة القبر ومفارقة الأحباب تذكر اللحد والكفن وسوء الحساب تذكر سؤال منكر ونكير الغلاظ الشداد وأنت مسكين ضعيف إما الجواب وإما العذاب والنار تلتهب ورب العرش غضبان إنها قصة لشاب حدثنا بها علماؤنا وبعض مشايخنا ممن حضروا هذه القصة فقبل أشهر قليلة كانت الدولة تقوم ببناء طريق في الحجاز وهو على مسافة كبيرة حتى وصل هذا العمل إلى قرية صغيرة وأوقف هذا المشروع مقابر قديمة توجد في الطريق فذهبت الشركة إلى الحاكم وقصوا عليه ما حدث فقال الحاكم أخرجوا كل من كان في هذه القبور وادفنوهم في مكان آخر وأتموا هذا المشروع فالأحياء أبقى من الأموات فكان آخر من دفن في هذه المقبرة من ثلاثين سنة فبدأوا ينبشون القبور قبرا تلو قبر، فلا يجدون في هذه القبور إلا روائح منتنة ورفات العظام وبلايا الانسان وعظام اكلها الديدان حتى وقفوا عند قبر كان اخر من دفن فيه منذ ثلاثين سنه فنبشوا القبر على صاحبه حتى وقفوا على اللحود ابعدوا تلك اللحود وبدا الجميع يكبر ويهلل وجدوا صاحب القبر في كفنه كما هو ما تغير لون الكفن فهو ابيض كالبدر ورائحته طيبة ذكية ولا يعلمون من داخل ذاك الكفن أخرجوه من قبره والجميع يكبر الله أكبر الله أكبر يا الله من هو سعيد الآخرة الذي داخل هذا الكفن ففتحوا الغطاء وكشفوا عن وجهه فإذا بأهل تلك القرية يجتمعون عنده ويقولون هذا فلان ابن فلان مات قبل ثلاثين سنة ما تغير وجهه ولا جسده وكأنه دفن الآن فأخذوه إلى أبيه ففتح أبوه الغطاء عن وجهه وأخذه في حضنه يبكي ويكبر ويقول يا الله ما أعظمك يا الله ما أكرمك يا الله بعد ثلاثين سنة تعيد إلي ابني وما تغير منه شيء فحملوه وذهبوا به إلى قبر آخر ووضعوه فيه ثم عاد الناس إلى أبيه يقولون نسألك بالله كيف مات ابنك وماذا كان يفعل حتى يبقى جسده هكذا والله إننا فتحنا قبورا قبله وما وجدنا غير عظام بالية ورائحة نتنة وأجساد فانية فماذا فعل ابنك في حياته فقال الأب والله والله إني منذ أن عرفت ولدي ما تأخر ولا فاته تكبيرة الإحرام في صلاة ولا فات الصف الأول فكان من عمار بيوت الله عز وجل والله من يوم أن عرفت ولدي إلا وجدته مستيقظا لصلاة الفجر والله ما تبني وهو محافظ على الصلاة لأجل هذا ما تغير لون جسده وما فنيت عظامه فالصلاة هي صلة بين العبد وربه سبحانه وكان ابني يحب هذه الصلة أكثر من نفسه حتى أكرمه الله عز وجل بهذا النعيم ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم جعلنا من المحافظين على الصلاة من المخلصين فيها الخاشعين الصادقين القانتين وتقبلها منا يا رب العالمين وارزقنا حسن الخاتمة اللهم آمين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 مشاهدينا الكرام نرجو الا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات ان شاء الله تعالى